Торговельний комплекс Юск, що на проспекті Миру, сьогодні порожній. Ролети опущені, ворота зачинені, на них оголошення, у якому йдеться: 15.01 торговельний комплекс не працюватиме. Свій магазин сьогодні не відчиняла Олена Кошелєва. Жінка-підприємець з початку 90-х. Говорить, закон про обов'язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців вбиває малий та середній бізнес. За весь цей час я, ну, ні разу взагалі ні разу не взяла ні лікарняного, не якогось відпустки, все час працювала і кожен місяць сплачувала податки державі. А тепер от таке до нас відношення. Чоловік Олени Кошелєвої поїхав на мітинг до Києва. Підприємець говорить, сподіваються, що народні обранці почують Фопівців та розглянуть альтернативні законопроекти 5866 та 5866 дріп1, які роблять бізнес прозорим для влади, але не передбачають використання касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій. Штрафи, страшні штрафи за за те, що там якусь помилку допустив, чи щось, ну, ми просто не потягнемо. Я взагалі не знаю, хто придумував ці штрафи, на якій планеті вони живуть, щоб там по 100 тисяч, по 200 тисяч штрафи придумувати. Це, ну, просто ми не, я, от я особисто такого тягаря не витримую, мені придеться закритися. Закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів набрав чинності з початку 2022 року. Він стосується переважно підприємців другої та третьої груп – продавців, таксистів, екскурсоводів, перукарів тощо. Усі ці розрахунки мають бути фіскалізованими, тобто покупець має отримати чек. За оцінками поліції «Діалогу» під Радою перебувало близько тисячі мітингарів. Серед них – підприємець з Миколаєва Оксана Олександрова. Жінка говорить, вимагають прийняття закону 5866. Інакше акцію продовжать безстроково. Ми проти... «Ми проти касових апаратів, проти фіскалізації, проти штрафів скажених. Що таке 51 тисяча штраф? Що таке 117 тисяч штраф? Це взагалі нормально? Витягне мікробізнес». Дискусію з приводу фіскалізації вважає вичерпаною, а реформу завершеною... ...голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів... ...податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, на сьогодні в Україні вже встановлено 300 тисяч... ...реєстраторів розрахункових операцій ФОПами. «В тому, аби ми не вживали цих заходів, зацікавлені декілька, деякі сили в суспільстві. Вперше, це контрабандистів які зацікавлені в тому, аби в Україні залишалася найбільша дірка чорна в Європі, де б реалізувалися товари без документів. По-друге, це конвертатори, ті, які роблять так званий бізнес, злочинці, які роблять так званий бізнес на ухиленні від оподаткування. Третє, це абсолютно популістичні, безвідповідальні політики, які підтримують їх, заробляючи політичні, а іноді і не тільки політичні дивіденди на цих протестах. Акція біля Верховної Ради завершилась сутичками. За словами підприємиці з Миколаєва Оксани Олександрової, поліція не дозволила пройти до будівлі представника мітингувальників, їх витісняли та застосовували сльозогінний газ. Акція закінчилась о 16.30. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.